Тая и се на вечер, в централната ен на Срадорисата градина. От тук София хубава като стробната картичка. Задия Слънцето залязва огромно и червено, сякаш това с пет месед. Един огур се навежда над нея, както баба ми сложица в ръка, преди да бъркне в 5 Аз съм млад, влюбен самотник, в очакване да срещна нея, в очакване да разменим два, петли погледа. И докато чакам, се гледам и изучавам местната флора и фауна. Мъжете, например, ми приличат на същинска фауна. Погледнете, моля ви се този мъж и ви напомня, на да някой пъток от природата откризна устните и сега приличат на къса човка. Погледнете, как тежко повърта си далечната си част, като една с изминение тръпка. Ето и друг мой познайник. Клани ли се, аз му се кланям и отлинавам, но аз виждам в него лисицата. Ах! Маймуни, Исус и Христ, е колко много маймуни! Няма нужда да четете дебелият том за пресхождението на видовете от Дарвина, че те са тук пред вас. Най-скромната минуга, която вехне за 13 порчи, пазена от 7 рочи като Оа Аз ще разбия 13 порчи.